No sé qui ho I sigui capaç d'enganxar a l'audiència. Enganxar a l'audiència bueno, no vol dir bé això. Vol dir pues, que estigueu atents al màxim possible i estigueu interessats. Eh? Com podeu suposar. Aquesta m'agrada molt. Convertir tal com sense interès en una cosa que desperti la curiositat de tothom. Aquesta és molt bonica, no? Una cosa que... I això que és, no? Jo què sé, la roca metamòrfica i a mi I el vídeo que algú t'ho i t'acaba enganxant, no? És difícil? Però pot fer. Aquesta, altre cop, al públic. Coneix el públic que presentaràs. I aquesta també està molt bé. El presentador i la capacitat de connexió que pugui tenir amb, amb l'audiència. Fixeu-vos que l'audiència està superpresent. I després, bueno, hi ha altra gent, doncs que sense caminar a don repartir unes pastetes entre els assistents. Aquí no hi ha de pressupost, però de alguna manera, de alguna manera la en compte la audiència, no? Bueno, això és una mica que és un cachondo. I després hi ha una tramig que és un cables, però que no sortió i que va dir, llegable diagonal a la primera fila. Uh, uh, bon, bueno, és un músic i ja sabem la gent per aquesta